السلام عليكم واهلا بكم من جديد في جولتنا اليوميه في سوق العملات الرقميه هذه الجوله دائما ما نحاول معرفه منها مساله واحده وهي اتجاه سوق العملات الرقميه او الحركه المقبله هذه الحركه نحاول دائما ما البحث يعني دائما ما نحاول البحث عليها اما في تحاليل الاساسيه او في تحاليل الفنيه تحاليل الاساسيه يعني نبحث عن اخبار نبحث عن احداث شراكات أشياء يمكنها أن تدير أموالنا على سوق العملات الرقمية أو من يعني يمكنها أن تدفع المستثمرين لإدخال أموالهم في هذا المجال أو حركات فنية عندما يكون تحليل الفني هو الـ هو الذي نعمل به في تلك المراحل نبحث عن نماذج سعرية يعني شموع إيجابية يعني مناطق دعوم مقاومات إشارات في مؤشرات أو شيء ما وكل هذه المسائل لكي نخرج بارباح اما في عملات او في البشكون في هذا الفيديو سناخذ هذه الجوله ان شاء الله في مجموعه من المسائل من بينها يعني سؤال يعني الاغلب الاشياء التي يتم الاجابه عليها في الفيديوهات تكون في الغالب اجابه على اسئله تطرح علينا في, في فيديوهات يعني السابقه من بينها إجابة على أحد الإخوان يقول العملات الرقمية هي استثمار فاشل الشيء الثاني سنحاول إعطاء فرق ما بين فرق يعني بشكل سريع ما بين عملة المانا وعملة ساند بوكس هم نفس المشروع نفس القوة تقريبا نفس الترتيب يعني نفس السيولة سنحاول إعطاء الفرق بينهما وأيهما أقوى وأيهما يمكننا أن نتعامل معه في هذه المراحل وسنقوم أيضا بإجابة على أحد الأسئلة وهي هل عمله الساند بوكس لاننا حللناها يوم امس تسير مع منحى البيتكوين الكل اصبح مدرك لان البيتكوين حركته تحرك كل العملات او تؤثر على كل العملات لهذا سنعطي ايضا اجابه لهذا السؤال لهذا الاخ سيكون معنا السيوله ان شاء الله سنرى المستويات الحاليه وصرختي ان شاء الله بتحليلنا للبيتكوين وسنوضح إن شاء الله أهدافه قبل أن نبدأ إن أعجبكم المحتوى كالعذالة ستودع مناطقكم نزيل اللايك وهذا يساعدنا في النشر وأيضا الإنتشار أيضا أي استفسار وتساؤل لنا في صندوق التعليق أيضا تشارك لأفكار أو وجهة نظر ترحونا في صندوق التعليق نبدأ على بركة الله أول مسألة كما قلنا لكم وهي إجابة على سؤال لمناطق 100 هي استثمار فاشل يعني نحن بالنسبة لنا نتعامل بأشياء ملموسة لا نتعامل بكلام يعني الكلام هو أشياء جيدة التحاليل أو الاستنتاجات أو التوقعات كلها أشياء جيدة يعني تدفعك نفسانيا لكي تتحضر لأسوأ السيناريوهات لكن الشيء الذي لا يجب أن نغض الطرف عنه هو أن يوجد أشياء تؤكد لنا بأن العملات الرقمية ذات قوة يوجد أشخاص مستثمرة في العملات الرقمية استفادت وربحت من استثمروا في 2017 حاليا لديهم أرباح من استثمروا في 2016 و 2015 لا زالت لديهم أرباح هؤلاء المستثمرين يعني الفرق يوجد فرق واحد ووحيد أنه يوجد شخص يستثمر وهو على جهاله بدون علم فقط عملية اندفاع فقط يعني فرصة ظهرت لك مثلا في فترة ما استفدت منها وبعدها أخذك السوق بصفعه فانقلبت برأيك يعني إلى رأي معاكس ليست لديك تجربة طويلة ولا تعرف أن هذه الحركات هي حركات عادية في سوق العملات الرقمية كل هذه الأشياء تصب في نقطة واحدة وهي جهلك يعني لقولك بأن العملات الرقمية هي استثمارات فاشلة المشكلة كما قلنا لكم أن شخص يعرف موعد دخوله وشخص يدخل عن جهاله شخص يدخل عندما يرى أنه السوق متشبع بعملية البيع. لا نتكلم عن اللون أحمر لأن اللون أحمر كان هنا ولو بقيت أنتظر القاع لما استفدت من هذه الموجة لو أنني مثلا رأيت هذه الحركة الحمراء كنت قد دخلت إما مع هذه الشمعة أو هذه الشمعة أو أنني لم أدخل وأنتظر قاع في يعني في قاع جهنم يعني هذه المشكلة أن الأشخاص ليست, ليست لديها معارف ليست لديها إدراك تحول هذا الإدراك إلى تفكير متشائم بأن هذه العملات الرقمية هي استثمارات فاشلة والدليل كما قلنا لكم ان اخذنا باشياء ملموسه لا زالت هنالك استثمارات ناجحه يعني بمراتب عاليه ما نقوله نحن وسنختم به هذه النقطه هو ان الاستثمار ما يحدده هو هل ساريد هذا المشروع ام لا؟ انا انا كمستخدم وانت والاخر ويعني كل سكان الكره الارضيه هل سيوافقون على ان هذه المشاريع ليست لدينا فائده بها؟ ما سيحدد هذا القرار فعليا هو عند انتشار العملات الرقميه في العالم نحن الان في هذه المراحل فقط في مرحله التقنين دوله تقنن دوله تحضر دوله تقنن دوله تحضر هكذا عندما يصبح العملات الرقميه او البلوكشين هي عملنا او يعرف بها كل العالم حينها سنرى هل الاشخاص تقبل على المشاريع عمله هل تقبل على مثلا عمله سولانا هل تقبل على عملة الاثيريوم الفيشان اكس ار بي ام جي العملات, ال ال ال ال ال العملات ال التي نراها في ان كانت لديك المشكلة ان كانت لديك تجربه في عملات لديها شهران او ثلاثه مثل سيطاما مثل شيبا وتعرضت الى بدون ان تذوق حلاوه العملات الرقميه فقط دخلت اشتريت العملات نزلت بك بهذه الطريقه تعرضت تعرضت للصفعه خرجت من السوق بهذه النظره المتشائمه يعني حاول انت عندك ولا ترسخها في اذهان الاشخاص بشكل سريع ايضا سنجيب على سؤال ما هو الفرق ما بين عمله الساند بوكس وعمله المانو بأكملهم يعني هذ العملتين هم عملتين خارقتين لكن ما يحدد قوه العمله في اي مرحله من المراحل وهي عدد الاموال التي تدخل اليها عمله ساند بوكس نشهد عليها مجموعه هائله من الشراكات في الفتره الاخيره عكس عمله المانا شيئا ما استقرت واو لم تعد هنالك يعني اخبار او عمليه دفع لهاتيه العمله او شراكات او شيئا ما هذه المساله هي ما ادت بظهور عمله ساند بوكس عملة المنار بقائها في مستويات متدنية اثنان ونصف ثلاثة ثلاثة الى اثنان ونصف لكن عملة ساند بوكس تألقت بشكل قوي لان لديها شراكات هذه الشراكات هي ليست بشراكات عادية هي مستثمرين تدخل اموالها يعني هذه الاموال التي ستدخلها ستضطر الى ان ترفع سعر العملة يعني عندما تريد شراء ارض او, أو عندما تريد خوض تجربة الألعاب في العالم الافتراضي او شيء ما ستضطر الى الدفع بهذه العملة وهذا ما يجعل هذا التركيز على, على هذه العمله السؤال الثاني وهو يعني هل عمله السنت بوكس تسير مع اتجاه البيتكوين؟ نحن إلا اللحظتم في الغالب الآن سنمر بشكل مباشر إلى السيولة لكي يكون هذا الإجابة لكي تكون أكثر يعني يدق أو تكون مضبوطة بشكل أكبر لدينا نحن في الغالب تحليلنا السيولة يعني نحل الأموال الموجودة في الماركت لا أحلل حركة البيتكوين يعني الإيجابية عندما أضعها أو أحددها أحددها بناء على سيولة في سوق العملات الرقمية بغض النظر كما أقولها دائما هل هذه السيولة تدخل إلى البيتكوين أم تدخل إلى الألتكوين ما يهمني في هذه الفترة هو أن تدخل إلى السوق لأن يعني الآن أو بعد غد أو بعد بعد غد ستنتقل تلك الاموال الى كوينز او العكس المهم هو ان تدخل وتستقر في في سوق العملات الرقميه اشياء دعمنا بها نحن هذه الايجابيه التي نسير معها في هذه الايام من بينها هذا الارتكاز الذي كان هنا تكلمنا على نقطه لا اذكر هل تكل ذكرتها ام لا كنت اناقش احد الاخوان يوم امس ولا زالت هذه النماذج موضوعه هذا السبب يعني سنجيب على سؤال هكذا جانبي لم يكن مقرر ان يكون في الفيديو هو عن ما هو سبب تاكدنا من ان هذه الارتكازات في هذه المستويات يمكننا الاعتماد عليها أه يعني الى لاحظتم فمجموعه من المناطق تكون هي مناطق قويه ما هو سبب قوه هذه المناطق مثلا لماذا نبني قوه او مستويات او طموح على هذه المناطق ونقول ونضيف عليها لأننا اننا لو تجاوزنا منطقه 2 تريليون دولار فسننسى كل هذه القيعان الاخيره هذه عمليه النزول هذه عمليه النزول تفيدنا بشكل كبير هي انها تمثل عمليه نزول بسبب احداث فنيه او احداث اساسيه بالاضافه الى نوع ليس لديه اي علاقه وليس لديه اي سبب فقط لرؤيته اللون الاحمر هو يبدا ايضا بالبي يعني ندعوها بفومه يعني يخاف الفرصه ان تضيع ان تضيع لا يبيع في هذا المستوى ويعني ويكمل السعر الى الـ الى 500000 دولار او ترليون دولار وهو سيبيع في سيشتري في تلك المستويات المثاليه فيبدا بالبيع هذا القيعان التي يتم تكوينها ان حدث لنا سيناريو مشابه لهذا السيناريو نرى يعني تجميع اعلاها هذا يكون دليل على انه يوجد تماسك والسعر لن ينزل اسفل تلك المنطقة. إلا لاحظنا مثلا هذا النزول هنا، لماذا استقر هذه المنطقة بأكملها؟ لأنه تم تحديد هذا القاع من يعني قبل وكان قبله هذا النزول القوي. يعني هذا النزول أيضا القوي عندما تحديد قاعه السعر صار أعلى. لكن الفرق هنا هو أننا هنا سنشاهد حركة بائع قوية يعني سنرى الأضلع. البيعية سنجد بأنها أقوى بكثير من اضلاع المشارين لهذا السعر صار فوقه يعني, هو يعني تم احترام هذا القاع الذي تكون هنا صار أعلى لكن قوة كانت عند البائعين نفس السيناريو إذا لاحظنا هنا يعني تكون الذين قاع بناء على حركة قوية نازلة من هذه المنطقة صار السعر أعلى مرة أخرى لكن إذا لاحظتم مرة أخرى يوجد تباين في الحركة البيعية ما عدا هذا الضلعين الأخيرين يمكن أن تكون فقط حركات خداع يعني تصريف الأشخاص في الأعلى وبدء الحركة القوية النازلة مرة أخرى سنجد بأن هذا القاع الذي تكون لدينا بناء عن خوف وصار السعر أعلى في حركة جميعية حاليا هو ما يمثل لنا المقاومة أو هو ما يمثل المشكل بالنسبة لنا عندما رأينا النزول أعاد اختباره ونزلنا مرة أخرى كوننا ضلع يعني كما قلنا لكم بناء على مجموعة يوجد أشخاص خرجت على تحليل ويوجد أشخاص خرجت على فقط هكذا لرؤيتهم من اللون النازل السعر صار يعني على لكن ما هو الفرق بالنسبة لكم هنا يوجد تباين في حركة المشترين يوجد بائعين تدخل وتشتري يوجد مشترين محترمين كل نزول يستغل للشراء الشيء الثاني هو أن الله أحتم فهنا يوجد تباين شيئا ما في حركة المشترين بالإضافة إلى شيء ثاني وهو أن معالم حركة التصريف غير موجودة ما هي هذه المعالم؟ هي عندما نرى مثلا هذا القيام وهذا القمام في بعض الأحيان الأعلى من القمم عكس المؤشرات لا تظهرها الله أحتم يوجد حركة تنازلية يعني تكون قمم كاذبة هنا نجد بان الحركات تستغل الجميع اكثر من التصريف يبحثون عن القيعان يبحثون عن نزول السعر لا يحاولون إسعاده لتكوين قمم جديده لكي يقوموا بعمليه تصريف هذه الحركه الايجابيه بكل اختصار اطلنا شيئا ما في هذه النقطه هذه الحركات التي نبنيها نحن نبنيها على السوق باكمله على البيتكوين وعلى الالتكوينز يعني حينها يمكن أن تجد البيتكوين في حركة جد متصاعدة والساند بوكس مثلا في حركة أيضا صاعدة والعملات بأكملها في حركة نازلة لماذا؟ لأننا حددنا في سيولات السوق بأكمله سنختم بتحليلنا إن شاء الله البيتكوين ونتمنى لا يكون الفيديو طويل عليكم اكتبوا لنا في التعليق هل الفيديو ترون أنه يكون في بعض الأحيان طويل على هذا الفيديو اتاكم طويل وممل عملة البيتكوين حددنا فاصل زمني بها كان بناء على هذا التقاطع الذي ظهر يوم الخامس عشر من مارس يعني تكلمنا عليه في فيديو أه سنرى بان الحركة قامت يعني بدأ هذا الفاصل بحركة ايجابية ما هي مستوياتنا في هذه المراحل انا بالنسبة لي هذا الصعود بأكمله هو صعود محترم يدعم الزخم يوجد به ما كان يريبني بعض الشيء وهو هذا الذي تكون او هاد المفزعة التي تكونت في هاد المنطقة يلاحظون. انظروا الى طولها يعني صعدت من الـ 29 ميتين تقريبا او 29 300 الى غاية او عفوا 39 30 و 300 الى غاية ال 41 و 600 تقريبا صعود ب 2000 دولار في شمعة 4 ساعات واحدة ونزول هو ما كان يفزعني لكن مبرري له يعني هو اول شيء هو اننا كسرنا خط الاتجاه واعاد اختباره ويحضر للصعود الشيء الثاني هو أننا في هذه المرحلة لا نخضع لتحليل فني أكثر من التحليل الأساسي يعني يمكن أن يكون خبر ولم يتم تسعيره بشكل جيد وتمت عمليه البيع بعده اهدافنا بشكل سريع سبق ان حددناها هي تتناسب مع هذه المنطقه الكريستال كما سبق وذكرناها تتناسب مع احدى خطط الاتجاه ايضا مقاومه كنا نتعامل معها قبل فترات سابقه كنا في هذا المستوى ان تتذكرون قلنا بانه يجب ان نرى ارتكاز في هذه المنطقه وكسر لهذا الخط الاتجاه لكنه ما لم يعني لم يحتج المسألة رأينا نزول كانت مجموعة من الأحداث الأساسية هي السبب وهي المؤثر في هذه في هذه الحركة الآن بالنسبة لنا لدينا هذه المنطقة ستكون 43 وأربعين تقريبا مية هي منطقة المقاومة وأيضا الخروج يجب أن نرى كسر لها لكي أطمئن لهذه المستويات لأننا في مناطق جد صعبة إما أننا سنرى <تصفيق> سيناريوهات ممكنة يعني إن تم كسر هذه المنطقة هذا المستوى هنا لدينا سيناريو اختبار هذا الضلع ونعيد الى هذه المستويات ويمكن نسير في هذه المناطق سنتناسب مع كسر لهذه المقاومة الموجودة هنا وسنسير اعلىها سيكون لنا كسر كاذب ان شاء الله لكي يبدأ بحركة هي الصعيدة بمجرد ان نصل الى هذه المستويات بمجرد ان نصعد الى هذه المناطق فالطريق مفتوح ان شاء الله الى القمة السابقة وسنتابع ان شاء الله الاحداث لكي نجري الحركة الاحداث في هذه المراحل الاخيرة تلعب او تؤثر بشكل كبير الاحداث الاساسية او الاشياء الاخبار او المشاكل التي نعيشها من حروب او مشاكل صحية كل هذه النقاط تؤثر في هذه المراحل لهذا ما سينجينا هو المتابعة كنتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته